Och ska du å göra en skill och bidra till värdeskaping? Som student på master i ekonomiadministration civilekonom får du en attraktiv allsidig och framtidsrättad utbildning som ger möjligheter för mange spännande jobber. Här på Handelshögskolen vid ÖA möter du mange duktiga föreläsare och blir en del av ett inkluderande och mångfaldigt studentmiljö. Vi är en av få norska handelshögskolor med en internationell ackreditering. Studerar du oss oss får du en anerkänd utbildning av hög kvalitet. Med masterprogrammet i økonomi får du sidetitelen civilekonom. Det to året i masterprogrammet hos oss forutsetter du har en bachelorgrad i ekonomi og administration eller tilsvarende fra før. Du kan også søke upptag til vår femårige mastergrad baserat på dine resultater fra videregående skole. Tar du en mastergrad hos oss, så kan du velge mellom tre spesialiseringer. Analytical finance, økonomisk styring eller international business. Som student fra Hanseskolen Møter du dyktige forelesere og medstudenter, og du kommer tett på næringslivet i regionen. Undervisningen är variert. Det er blant annet forelesninger, det er gruppearbeid, selvstudier og presentasjoner. Og i tillegg så kommer du tett på både forelesere og medstudenter, noe som bidrar til et godt læringsmiljø. Du kan søke på utveksling över hela verden. Du kan søke på internship i utlandet, eller så kan du søke på internship i lokale virksomheter på Sørlandet. Du kan engasjere deg i mye gøy ved siden av studiene, som for exempel i Mercurius, som er linjeforeningen til økonomistudentene ved Handelshøyskolen UiA. Vi har også studentforeninger innenfor idrettslag, børs, politik og frivillig arbeid. Det arrangeres også mange faglige og sosiale arrangement, som for eksempel bedriftspresentasjoner, karrieredager, festivaler og konserter. Fra studiene mine fra så har jeg fått en kunskap og kompetanse som har ettertraktet i arbeidslivet. I tillegg til har jeg fått mange venner og et stort nettverk. Hvis du har lyst på de beste jobbene og den beste studietiden, så anbefaler jeg deg å studere på Handelshøyskolen BØA.